nda unatousheshindwa na kitu unatousheshindwa na kitu kwa mzembe sana kwa mzembe sana kidogo hapo wakati kidogo hapo wakati tena nyakani kirakani kirasia badala ya nani padala ya nifanye kazi au leo shimin au leo shimin kwa kadiri